Здравейте, приятели риболовци! Приятно ми е да ви покажа последното ни видео, което направихме с а, а, моите приятели на язовир и Вайлов град град Целенасочено сме отишли да търсим сом там а, Както виждате, това са приготовленията вече на влизане в язовира Мясото, от където пускаме лодките е така нареченото Митничарско Отиваме от среща, както може да видите, в каньона на езовира. Там, още в Пуще, в самото начало ще е бивака, три лодки сме, като едната вече на място по това време, когато снимам този клип. Някъде около 8:30 е в момента вечерта, времето, виждате, езовира е уникално красив, едно прекрасно място където мисля, че всеки заслужава да отиде и да го посети да риболува, особено ако е голям фен на риболовното хобби виждате, прекрасно място само че внимайте с багажа забележете само колко багаж се слагат в хлопците уикенда е 3 дена общо взето голямо мъкне на багаж пада но трябва да си подготвен, иначе няма как това е за сега Приятно гледане! На път сме за лагер Кой лагер? Лагер 2 Лагер 2 под хълма О, Не на, на, на Боруна Лагер 2 на Боруна Лагер 2 на Боруна, вече е вечер Деветчета е надварене Лодката е припълнена, има място само за по едно-две краченца Ще потънем ли? Не знае. Ето красивия залез И така, отиваме да работим Да правим лагер 2 на Боруна лодата е паднала и е езгъра по е паднала е колко метра е тук? имаш не? А? колко метра е? сега още, да е още не е е още е втората лодка е на път и сега, те са по бързи от нас с двигател 2 метра е 6,7 метра 6,7 Колко е паднал? Той нищо не е паднал Зам, е така разправя На път сме за лагер 2 Това е гаряте готов. Може е готова. Ето вечертата, са прай. А, така. ето е нашата палатка, да. малко ръчно и това е... Това е малко А, на то не е По-голямо. По-голямо. По-голямо. По-голямо. По-голямо. И голямо По-голямо. По-голямо. По-голямо. Ето го, около 5 часа е, готови сме, пробахме един вечерен плюнг, обаче нямахме успех и ето ги долу водките, Трегваме да видим ще има ли слука или няма да има. Рибите играят Рикублируем на И така Да видим Какво ще се получи Играят, едут Риба няма. няма, все още риба няма, от един час някъде тролим от траната му час. част, тролихме, обаче няма удар. Сигат са някакви сомчета от време на време, не много. Така е положението. сложили сме тук в облири. О, висти. Ето, му да малко в облядчета. Тя са ръчно правени в облърчета. Предатор. Някой от тях това е едно само екзекутор деца ще го пробваме ново ние не сме го пробвали Ето. този също е има ред за него тук има някакви нови малки колегата е сложил и той ни боле е топардаце и общо зато чакаме Лямата, риба. другите Другите две лорки са на друго място. Сега отиваме към тях. Ще ги по една радиостанция. Значи, тук е никакъв обхват. Значи Вайлов град няма обхват, язваря. Ако разсъдне телефоните. Йойок Йо му няма телефони. Иначе пък кръстата е много голяма. Но ето колко са. Е, 8 без 15 мили. сме направили 2 часа трудно и няма баране. 2 часа няма баране тегава работа ще бъде, да видим дали сме така по-днес <laughs> Отчаянието прави всичко и сложим по някое време ако сме така малките воблери глядя, значи, че 5 см костурчета, били рибки, кото има защото паржулите като свършат сидим гладни и така тук сме ще настояваме излезе вятър, дано малко да е размърда рибата това вятър, това е за сега. Прибираме се в бивака чи стана обяд капото е пълно, няма удар, няма нищо. Затова е време да хапнем. <laughs> Дале Да хапнем, да прием, вземем тентата, че много напече. и е кръста. Ето е, това къде си станеш от плъвчицата и да видиш и е тази гледка, голям кив. Само риби да има. Обаче, нища, дяде, дяде. Да нали ти, Одосо? Той е изморен, стимул се. Ето И как има един филм, животът е прекрасен. Може да за заплубовате малко на уникално красивата гледка която предоставя този български изобър уникален просто е нямам думи наистина ви пожелавам да отидете да го усетите сами и да хванете такива риби каквито ще ви покажа малко по нататък Yeah. Yeah. Тук тази ситуация не правите като мен Аз си хапвах против вафличка През това време удари риба на колегата Голяма хубава риба беше Тръгнах бавно Мудно да навивам върдиците През това време Тя оплети Двете върдиците се оплетаха Забахме са и Изтървахме рибата Това е положението Всичко се наказва Иди, иди Даре, Даре, майка ти, колко метра си упънал, бе Откачи ли са? Штипката Ей тук ти оставам Това ти ти лодката Сомчи? Да да. опа, бабанка. За кіфирицтай? Дай варицата, ако искаш да държа Малко преди този удар имах друг много по-сериозен но при игра два пъти на вариците се откачи беше много хубав удар нямахме късмет, но... Тук една малка бяла рибка, естествено Deep Tile Denser. Това е универсалния биачи. Когато не му офанем риба, слагаме Deep Tile Denser, този специфичен, който е пастрелната. Това беше малка. И хващаш. Това е положение. Слагаш това блогир, слагаш риба. Дипли старвахме, мама му. Мама му. Ето приятели, това е първата ми риба на кльонг Първият ми сонг на кльонг До сега не бях ловял по този начин успешно Пробвали сме няколко пъти, но винаги колегата е хващал Аз повече съм се почил и съм седял Но ето че, видя се на Сонара как тръгва отдолу риба към примамката, и язе като товарния влак Интересното е, че до това имаше още 2-3 атаки но бяха безуспешни т.е. Не, не се закачи на куките Примамката е маткат 150 грама с единична кука и, и черви на нея Рибата е някъде около малко над 5 кг в момента, която се варя Страхов не бил. А точно в този момент, в който вадим тази риба, на другата върлица има удар като разпъва леко аванс но понеже тя му е в краката не може не успява да я засиче и, и нямаме успех с нея Дай Не мина дълго време и телдоси и са .е. учети с ударна клюнка, сомче, брао! Отново Маткат uh, примамка с черви щипката, ето. Беше бебе и си е живо и здраво отново пуснато в водоема Ето че дойде и така дълго очакване е за мен удар на тролинг Воблер е предатор дълбоко газещ много борбена риба, както се ми може да видите от видеото да, Уплетаха се големената е някъде около 6-7 до кг Искаш ли я? А? Ето! Много е важно, когато работите с повече от две върици и сте в екип, винаги колегата до вас да бъде бърз, да може бързо на две върлиците, за да не се оплетат и да няма откачане на рибата. Как сама, стесная? И? Полюс, немного вон а, блин. Ну, ты чест, ты И? Другу саму на сигнал, И как играешь? Не пркал фистишки, я его с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 Ееееееее, ебар! Е, е, О, ебар! Изпусна ми хорите... Изпусна ги, да? Батко, десятката... Мак, много къс. Млекло раката... Етите щипката! Хубава, нека да катара сърмато. Хубава, ще ми се приготвя. Хубава, ще ми се приготвя. Хубава, ще ми се приготвя. Тази риба, скъпи приятели, имах още един удар на същия воблер, близо до това място, където хванахме тази риба а, нямаме снимъра но трябваше след това да се приберем към лагера да съберем багажа, ни чакаше път и вече виждате всичко е събрано и пътуваме обратно към колите Надявам се, ви е харесало видеото, което сме направили. Ако искате да гледате още подобни видеа, моля, абонирайте се за моят канал в YouTube и ударете един лайк.